بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأحمد ألا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من بعده فمع فتاوة إسلامية نلتقي الفتوى التي معنا ما صحة حديث الكلمة الحكمة أو الكلمة ضلت المؤمن فحيث وجدا فهو حق بها قال الشيخ علي ألح حشيش الحديث لا يصح خير الترمذي في السنن حسب رقم 2687 من حديث بغير مرفوع وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال الشيخ على حشيش وعلته إبراهيم بن الفضل المدني المخزومي ذكره الزابية في الميزان وقال شيخ مدني ضعيف يروي عن سعيد المقبوري قال ابن معين ليس بشيء وقال نسائي وجماع متروك الحديث لم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلام طيب ولكنه لا يصح أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده النار. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وطن إنه ولي ذلك والقدر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم